سموت بالدين عن دنيا الدناءات رافعت رايات اقبال واخباتي سلكت درب الهدى من بعد ما سئمت رجلي من السير في وحل الملذات ابصرت نورا اضاء القلب فانشرحت ارجاء صدري وطارت للعلا ذاتي قد كنت احيا على التفريط مشتملا ليل الذنوب اقضى فيه سوآتي قد كنت أله على الأوتار معتقداً أني أحلق في أفق المسرات قد كنت أرقب في ساح مخطبة من الكبائر أسعى للجميلات قد كنت أنظر في الشاشة أحسبها تزيل همي وأحزاني ولوعاتي كانت تصارعني كف الهوى جنوبا فارتمي بائسا في حضن موجاتي واليوم يا إخوتي أقبلت في أسف أعلنتها توبة قبل النهايات عرفت معنى حياة الخير يا قومي وجدت يا إخوتي طعما لطاعاتي وجدت يا إخوتي طعما لطاعاتي